חברו, פשטו את התשובה וכתבו אותה כמספר מעורב. יש לנו כאן שלושה מספרים מעורבים. 3 ו1 חלקי 12 ועוד 11 ושתי חמישיות ועוד 4 ושלוש חלקי 15. אנחנו כבר ראינו כי ניתן לראות בזה כ-3 ועוד 1 12 ועוד 11 ועוד 2 חמישיות. נרשום את זה, זה אותו 3 ועוד 1 12 ועוד 11 ועוד 2 חמישיות ועוד 4 ועוד 3 15. המספר המעורב הזה, 3 ו1 חלקי 12, הוא למעשה 1 חלקי 12 או 3 ועוד 1 חלקי 12. היות ואנחנו פשוט מחברים כאן כמה מספרים, הסדר לא משנה. לכן נוכל לחבר את כל המספרים השלמים ביחד. אז יש לנו 3 ועוד 11 ועוד 4, ואז נוכל לחבר, ואז נוכל לחבר את השברים. ה חלקי 12 ועוד ה-2 חמישיות ועוד ה חלקי 15. החלק הכחול הוא די ברור, אנחנו פשוט נחבר מספרים, זה 3 ועוד 11 שזה 14 4 18, אז החלק, החלק הזה שכאן הוא פשוט 18. זה יהיה מעט יותר בגלל שאנחנו יודעים שכאשר מחברים שברים אנחנו חייבים שיהיה להם אותו מכנה. אנחנו צריכים לגרום שלשלושת השברים האלה יהיה אותו מכנה, והמכנה הזה חייב להיות המכפלה המשותפת הקטנה ביותר של 12, 5 15 אפשר לעשות את זה בדרך של קצת ניסוי ותאייה, אבל אפשר פשוט למצוא את הכפולות. אנחנו יכולים לבחור את אחד מאלה ולהמשיך להוציא את הכפולות שלו, ואז דיבוק האם הכפולות האלה מתחלקות גם בשניהם, ה-5 וה-15. דרך אחרת בה אפשר לעשות את זה, היא להוציא גורמים ראשוניים של כל אחד מהמספרים, ואז להגיד כי הכפולה, משותפת הקטנה ביותר, חייבת להכיל את הגורמים הראשוניים של כל אחד מאלה. הכוונה היא תכיל את המספרים האלה. נראה לכם על מה אנחנו מדברים. אם נוציא את הגורמים של נ 12 זה 2 כפול 6. 6 זה 2 כפול 3. אז 12 שווה ל-2 כפול 2 כפול 3. אלה גורמים הראשונים של 12. אם נעבור לגורמים ב-5, הראשונים של 5, טוב הרי 5 זה 1 כפול 5, אז 5 מספר ראשוני. זה יהיה הגורם הראשוני של 5. כאן רק את 5 האחד הזה הוא חסר טועלת. אז זה חמש, חמש רק חמש. וכעת חמש עשרה, נעשה את חמש עשרה. למעשה, כאשר פירקנו את החמש, היינו אמורים להגיד, ראו, הוא חמש ראשוני. אין מספר שגדול מאחד שהוא מתחלק בו. אז זה טיפשי אפילו לבנות כאן את העץ. נעבור עכשיו לחמש עשרה, גורמים ראשוניים של חמש עשרה. החמש עשרה כפול 5, אנחנו נצטרך משהו שיש לו פעמיים 2 ו-3. נסתכל על 12 שכאן. המחנה שלנו צריך להכיל לפחות פעמיים 2 ו-3. נרשום את זה. הוא חייב להיות 2 כפול 2 כפול 3. חובה שיהיה לו לפחות את זה. כעת הוא גם חייב שיהיה 5. ברור? בגלל שהוא חייב להיות מכפלה משותפת של 5. ה-5 הוא אחד מהגורמים המשותפים האלה, אז חובה 5. עכשיו לא היה לו 5. אבל הוא חייב גם שיהיה לו גם 3 ו-5. אבל כבר היה לנו 3, כבר היה לנו 3 12 והיה לנו גם 5 מה-5. אז המספר הזה התחלק בכל אלה, ואתם יכולים לראות זה בלעד שאתם יכולים לראות יש, בתוכו. בתוכו יש 12, יש בתוכו 5, ויש לו בתוכו 15 גם. מהו המספר הזה? ה-2 כפול 2 זה 4, 4 כפול 3 12, 12 כפול 5 זה 60. אז המכפלה המשותפת הקטנה ביותר של 12, 5 ו-15 60. אז זה יהיה ועוד, אנחנו נהיה כאן מעל 60, אז כל אלה יהיו מעל 60, כל שלושת השברים האלה יהיו מעל 60. כעת כדי להגיע ב-12 ל-60 אנחנו נצטרך להכפיל את המכנה ב-5, אז אנחנו חייבים גם להכפיל את המונה ב-5, אז 1 כפול 5 זה 5. כלומר, 5 חלקי 60 זה אותו דבר כמו 1 חלקי 12. כדי להגיע מ-5 ל-60 במחנה, אנחנו חייבים להכפיל ב-12. אנחנו חייבים לעשות אותו דבר עבור המוני. אז 12 כפול 2 זה 24. האחרון, מ-15 ל-60 אנחנו חייבים להכפיל ב-4, אז אתם חייבים אותו דבר גם למונע, ו-4 כפול 3 זה 12. עכשיו יש לנו את אותו מכנה, אנחנו מוכנים לחבר, אז בואו נעשה את זה. אז זה יהיה 18 ועוד זה חלקי 60. נקבל 5 ועוד 24 זה 29. זה 29 ועוד 12. 29 ועוד 10 צריך להיות 39. ועוד 2 זה יהיה 41. זה יהיה 41. עד כמה שאנחנו יודעים ל-41 וה-60 אין גורמים משותפים. בעצם 41 זה כמו, נראה כמו מספר ראשוני. אז התשובה הסופית 18, וה41 חלקי 60,